ועכשיו אני שמחה להארח כאן את אחת הכוכבות הכי גדולות שיש לנו בישראל. היא זמרת, היא דוגמנית, היא שחקנית. היא חוותה בשנה האחרונה משבר שתלטל את חייה ודרם לה להיעלם משיא הקריירה. אתם מנחשים מזאת? אז עם ניחה שאתם אתם יכולים ללחוץ עכשיו על כפתור הסאבסקרייב והפעמון כדי לקבל התראה לפני כל סרטון שמגיע, זה הזמן שחבלו את אנה זק! איזה קטניות פה, מה קורה? שנה באמת לא פשוטה שעברת. זה משהו מאוד טראומטי שקרה, אז כאילו זה הרגיש לי לא אמנתי שזה קרה, מרוב שזה כאילו הזוי. ולעקום ככה זה אחד הדברים הכי מפחידים שקרו לי, בקלילי התקופה הזאת הכי מופחידה שקרתה לי, זה כאילו תסכל אותי ברמות, כי גם דברים שלא תנועים גם במראה שלי, אז לא יכולתי לעשות. כאילו, אם רציתי עכשיו להקליט אז לא יכולתי, כאילו, לא היה לי ב' ולא היה לי פאי. כאילו, כל הדברים שאני הכי אוהבת, לקחו לי ברגע. את רואה זה הולך לצד... הצידה. ואני עושה ככה, זה הולך רק בצד אחד. יש כאילו, וזה תופס בכל רגע. של מאיה ואז פתום نسיתי תמיד לי תكلم معצמי כי לא יסתקל במראה כי לפמים שכחתי מזה אבל نسيت كذا لو لي يتخيس ول كذا نمشيخ برجل واז אבל בסופו של דבר מזה כאילו, רוב שרצו לי בראש של מה יהיה, ומה יהיה דברים כאילו נורא מפחידים שרצים בראש. זו מחשובת נוראיות, באמת. אני לא מאחלת זה לאף אחד. שזה מן הסתם גם קשור לסטרס נפשי. בריאות, באמת, אם אין לנו זה הכל, כאילו, והבנתי את זה, ואמרתי ששום דבר לא שווה את הרגע הזה שאני ארגיש לו טוב, או שמשהו יקרה לי, וצריך להקשיב לגוף שלך, ולהקשיב מתי צריך רגע לשים סטופ, ולנוח ולנשום. את עדיין את זאת אומרת, נגיד, יש עדיין את התרגילים שאת צריכה לעשות או את עדיין מרגישה שזה מלווה אותך, שאת קמה, קמה בבוקר ואת בודקת שכל בסדר. תמיד יש חששות כאלה, כי אני יכולה לעקום בבוקר והגע כאילו לחייך כזה, רק לבדוק שהזווית של החיוך כאילו במקום ובשעה הבאה הוא עולה כמו שצריך. זה דברים שيشארו ית לי. אני חושב שikiוו אנמ א לא לברוח מזין כי זה מפחיד. זה אני אני שלמה ים זה שז' כילו אני, אני עם זה בסדר אר שז' הכל. אני בודקת לי פה מי ובז' אני מארח את כל בסדר כאילו, זה, זה בסדר אר בודקת. איך אתה מרגיש לחזור? בתקופה אי שז' קרה לי אז אמרתי כי לא לא התיתי מתי אני חזור גם זה מראה אחים מפחיד בזה וכיוו. עכשיו לשבת פה ולחזור וללכת במת צילומי ולחזור השגרה, לא מובן בחלל. את הרגע נראה לי, אני רוצה ממש להרגיש שהצלחתי ש... כאן. את אני... לא מרגישה שהצלחתי כאן? אני מרגישה... <laughs> <laughs> אני רוצה להרגיש שהצלחתי <laughs> כאן? לא, לא, כאילו... וואל זה, זה קרה? שיש אנשים שעדיין לא, לא מבינים אם זה גימיק, או שזה אמיתי, ועדיין לא, כי בכל אין מרושה שלא מעריכים אותי כאילו שם מספיק, אז euh, אני אהבות קשה, ואני, ואני אמשיך בזה, כי חשוב לי שאנשים הבינו שזה באמת... זאת האהבה שלי. אנשים יכולים לא לא להבין את זה, אבל uh, אני מנסה באמת לעשות את, את הכי טוב שאני יכולה ולהראות שזה באמת זאת אני ומוזיקה זה קולי, וזה מדבר אליי בכל uh, מובן. אפשר להגיד שהכל הפריצה שלך, שהיא דרך הטיק טוק והרשתות החברתיות, זה יהיה מוגזם להגיד שבאיזשהו מקום היא גם הצילה אותך. חד משמעית, כן. לא תמיד הכל היה ורוד. הייתה עלייה לארץ שלא תמיד הייתה בכך קלה. עברנו בספונטניות, אז כאילו זה היה כזה פתאום... העלייה לארץ הייתה בספונטנית? כן, זה ספונטני ברמות. ואיך? הייתי בטנסר, בטנסונית. <תנצונית> ופתאום מעולם שאני כל כך מכירה ומשפה שאני מכירה ועם חברים ש... שיש לי ותרבות שונה, פתאום לא למקום אחר, זה היה כאילו... אתגר מטורף, וכאילו ברגע עזבתי הכל, כמו שאמרתי, אח הייתי שם בבית ספר למוזיקה, ואני זוכרת שבאתי למורה שלי לפיתוח קול, ואמרתי, תקשיבי, ההורים שלי רוצים לי את הקרגרה, ומוקחים אותי ילדת אחרת, ובכיתי לה, והיום אמרתי, אני לא אשכח את זה. לא ידעתי מה הולך להיות פה. אבל כאילו, הרגשתי שזה היה, הייתי ילדה קטנה, וכאילו זה כל העולם שלי, כאילו הלהקה הזאת ו... נחתרו להלהקה? פוזיטיב. פוזיטיב. פוזיטיב. עליתי לכיתה ד' בדיוק, ופתאום הגעתי למקום חדש, לבית חדש. תרבות שונה לגמרי, שפה שאני לא יודעת עם מילה. אני חושבת שזה המקום שלי כזה, המקום בריחה כזה. פעם, לא מצאתי את עצמי כאילו, ברשתות יותר. נגיד, הייתי קילדה פחות יוצאת, כאילו, אם היה לי פחות חברים, כאילו, כי עוד לאwhen, לא מצאתי את עצמי, היא עוד לאה самое לא, שפי כ Pakistan אעשהו שום דבר. אז אה, זה היה הדברים שהייתי עושה, והייתי מנהנת מזה, והייתי עושה סרטונים, וזה לא הצליח, ולא הצליח, וזה הייתי עושה עוד במשקיעה, ופתאום זה הת... כאילו התפוצץ. אני רוצה לדבר איתך על האהבה. כן. על הבן זוג שלך. כן. ש... וואו, ברמות. האמת שהוא פשוט הבן בנד... אדם הכי טוב שיכולתי לבקש שיהיה לצידי, הוא חבר הכי טוב שלי, והוא עבר איתי באמת הדבר הזה בצורה הכי מדהימה שיכולתי לבקש, כאילו הוא היה בכל רגע והוא לרגע לא נלחץ, וכאילו לא יודעת אם הוא היה, תימו, היה לחוץ, בפנים אפילו, הוא כאילו שלב, ותמיד היה איתי ותמיד הרגיע אותי, ו... לא את מה הייתי עשה בילדה, באמת שמרבר הייתי את כל התקופה הזאת והיה הכי מדהים בעולם. הוא לא עומד לעשות איתך דואט? מה אתה אומרת? אולי נעשה דואט? האמת שכאילו אנחנו לא התעסקנו בזה, ואולי ילכת די, אני לא יודעת. אולי בהמשך יהיה משהו ביחד. מאיפה החיבור לדודו פרוק? אני יכולה על דברים לא צפויים, אבל לפעמים אני פוחתת מהם, כי זה מפחיד פתאום לעשות משהו כזה לא צפוי, אבל אמרתי שזה... כל כך אהבתי את השיר, כל וגם דודו פשוט מדהים, והיה לנו כל כך כיף ליצור את הדבר הזה, וזה יצא, וכל כך כיף לי לשמוע שאנשים אוהבים את זה, ושומעים זה, ושולחים זה, יש על אש. אני כזה הכי בעד כוח נושא, כאילו תמיד אני רואה את הדברים בהם, בחול עם מלא בנות, והם מלא בנות שמשתפות פעולה, וזה כל כך מגניב. אין לזמרות של היום, היית אומרת, וואלה, היא מגניבה, אני אוהבת את הסגנון שלה, אוהבת אותה, הייתי שמחה לעשות את הדואת. עכשיו אלה שאני חושבת שאם היא אני גם אוהבת אותה ברמות ילדה מהממת. נראה לי אין מגניב, אם היינו עושות משהו, ויש את נסרין ועדון מזקן, ויש את נועה, ויש ועלווה, עלווה אישית, אני חושבת שזה מגניב. יש קליקה כזה של זמרות בארץ? יש פירגון? אני לא אשכר, אני חושבת שיש תחרות ואי אפשר להתעלם מזה. אני אישית לא מאמינה בתחרות, אני חושבת שכל אחד יש את הדרך שלה וכל אחד יש לה את המוזיקה שלו ובעיניי הכיף בזה זה דווקא, לתמוך ולפרגן ולשלב את הכוחות האלה, זה כל מגניב. אבל זה לא בהכך אבל זה לא בהכך המון דברים לא נעימים בתעשייה, אבל אי אפשר להתעלם מזה. אני, אני, אני, לא, אני אישית לא מאמינה בזה, אבל ऐ, יש את זה, זה קיים, וזה בסדר. באמת מחפשת מאישהי לדואט, אני ממש תנויה. כוח לשי, בקרוב. אז לי יש כל מיני זמרות וזה וזה, אבל אני אמרת לך, יהיה ממש כיף. תפרייני לי בסגיר. טוב, אז חברים, אני מקווה שאנחנו מקווה שאהבתם את הסרטון. אם כן, תזו סאבסקרייב, תגיבו לנו למטה, תעשו פעמון שזה הכי חשוב. جزل أهلاً و